ويش ما تخليني احد شال ما زيني انا حبك ورده ما تخليني احد شال ما زيني انا حبك ورده ما تخليني قلبك يحب السكوت غيري لا يمك يموت قلبك يحب السكوت غيري لا يمك يموت عدبتني مرمرتني عدبتني مرمرتني نارك مجوني نارك مجوني الشريع يا ابويا اها بيت الغالي مشينا الروح انطقت الهات بباب البيت بيت الغالي مشينا الروح انطقت الهات بباب البيت نفتح ساحه صيحه مصادر كل بيت بيت الغالي انطيك شيلات بباب البيت أحلى تحية من العريس الكل الحضور بس. أحلى تحية للغالي ظافر تلال بعض ظافر تلال على الراس ظافر تلال الكل الحضور على كل السهرانين يلا أها أها أها لك حتى وحش ما تسوون احلى معزونيه من ظافر الدلال بعد قلبي بيت الكسار كلها معزونيه هيلة. علي ولك ها عم بارقص غنو ارقص شان هااا هااا على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله توكل أرضي تمشي على الله توكل أرضي تمشي على الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله توكل أرضي تمشي على الله توكل أرضي تمشي على الله يلا حسان الشعر بشهر القصر طفينا الاناره شويه وانا خاله علوش سموك سموك وانا الحريجه لاي لاي اها لاي لا لا أه. لا لا لا لا لا لا لا روح مايلي ها. اسمع مني ما يلي اسمع مني ما انا لك لا ارتلي اسمع مني ما يلي انا لك لا ارتلي انت حب اولي لك, لك ماري يا الله الله سيف الحداد حي حيدر القديم او حي الله حسن القرعاوي وقاسم السعيدي أو سيد محمد العرداوي أو كل أصدقاء العريس عيون سعد الساعدي سعد الساعدي يعني سعد الساعدي وين سعد الساعدي آه آه يلا أبن القاضي عدنان أنا معراق الله بيت الكسار أو كل خبارنا عرس وحي الله غياث الكردي او كل هلا دق دق دق دق دق دق دق هلا ولعيل مه ده هلا هلا هلا هلا الليله مه ده هلا الشباب البراكية هلا ولعيل مه الكل الحضور الكل السهرانين أو هاي من العريس اها من بيت الكسار يلا احلى الكردي القرعاوي قاسم السعيدي صعيدات حيدر النقيب هلا سيف الخفاجي سيف الحداد احسن حداد بالنجف الغالي حسين العزام او كل السهراني يلا سي اي الناس الناس كلمن صوباره، الناس تقول تصوباره، وأنا النصر دبرالي، الناس كلمن صوباره، وأنا النصر دبرالي، في البيترية تعتمد، في البيترية تعتمد، والزبدري شلحاني، في البيترية تعتمد، والزبدري شلحاني، أهاااي خل نسمع السيف الحداد، اللال أبو كسار شلع قلع، الحبوب أبو كرار كسار ملك الطرب وملك السهر حسن القرعاوي حيدر النقيب مطلوب على الستيج حسين العزام احمد جعفر اقاسم السعيدي يقول سيف الحدان الكل على الستيج هلا وميت هلا بالستيج واهل الاستيج يقول مطلوب حذر النقيب على استيج واحده عن آه, اه اه الناس الناس الناس الناس جلبوا سوبره والناصر الزبراني في الجاريه تعبت والزدراني شرح حالي مره تشغل حتشطر مره تسوى حلم مطر مره تشغل حتشطر مره تسوى حلم مطر ومنقهاضه ع الغالي ومنقهاضه ع الغالي خذ نسمع النبي اس الملوك اقطع للاخير اريد اسمع صوت يقول حذر نقيب يعني العريس كرار كسار الحضور شلع آل بكسار، سيف الحداد، سيد باسم أحمد جعفر مهند الجبوري سوران أبو علود غياث الكردي قاسم السعيدي هيا الله سعادة. أحمد القرعاوي, القرعاوي، هيا الله حسن القرعاوي هيا الله حسن علي الرماحي حي الله بيت رماح مرتضى الرماحي هلا وليف هلا محمد ناصر ابو حسون سيد حادر بحلق حادر الفتلاوي جاسم الطفيلي بعد الساعدي حي الله السواعد وليف هلا عدنان سرحان مرحبا سيد احمد سيد حسين الحضور على الراس الطفيلات حي الله الطفيلات الحضور قرايب العريس قاعة الياسمين وأدارة قاعة الياسمين مصورين ثامر الجميلي وشبر الموسوي أحمد جعفر بعد أحمد جعفر بعد السيد واسيم بعد كرار كسار يبقى كرار كسار يقول حذر أرنب بيش مكرر كسار ويستهلم حرس هاي هاي هاي هاي, هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي قد نسمع في العريس تحية لحمة بدون طباخ وحيا طباخ شلون نجفي اليوم اليوم تحية لأبو منتظر الحاتم وكل الحاتم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 <تصفيق> هاي هاي هاي هاي هاي, هاي. تحي قاسم للقرعاوي هيا الله حديده حديدة هيا الله هيا حديدة يعني حيدر أو هاي الحيدر هاي الحيدر هاي الحيدر يلا قلولي قلولي قلولي وبيش كان اللي يموت قلولي او بيش كان اللي يموت قلولي خبروني على الواه خبرو قيدسوني وبيش كان اللي او بيش كان اللي يموت قالوا فصاله الناس قالوا انكسع على إن الشارع اه ما حد يعرف وصل النت الهو مردد وصل النت او خيد و وبيشكال اللي يموت اساس ثقيل، سلم الدفاع، حيا الدفاع. للحضور. حيدر النقيب، سيف الحداد، أحلى والشكر، أو يبقى أبو الشكر ملك بالساحة، حيا الله أبو الشكر. سلم الدفاع، وين الدفاع سعد الساعدي؟ أو من يحدون أو من يحدون ومن يحدون فلك السواعد من يحدون فالأقطار السواعد من يحدون فالأقطار السواعد من السواعد من يحدون السواعد من حدون السواعد من هاي هاي هاي هيا <تصفيق> الله أهل المطلحية. العمارة، حيا الله ولي منورنا ومشرفنا، يلا ولي له على ستيج 100 دولار بس القرار كسر تعالي، دكتور نافل، حيا الله الصحة وزلم الصحة، الخط الأول والصندوق الأول، أها، أها، أها, أها الروح بعديه بعديه بعديه الملعب في الملعب نشالله اليوم في يا نشالله نبقى في ساتر على حجاجوري يا قاعد رافد كفو ساتر على حجاجوري عونجي يا قاع اي يا قاع عونجي يا قاع وين قاسم السعيد, قاسم السعيد وين قاسم <تصفيق> السعيدي السواعد وين اخويا حي الله محمد الجبوري منورنا وشرفنا قولي جبوري قولي جبوري قولي جبوري ولجبوري لو ضاع اصلك، لو ضاع اصلك، لو, لو اس اس من العريس الكل الحضور تحية خاصة لابن عم الغالي ماهر ابو حسن الحجيم الله بن حجيم مطلوب على استياج الكرار الكسار اها قول جمهورك قولي جبوري قولي جبوري لو بعصلك قولي جبوري لو بعصلك هنس مع اس با مع اس مهند كرار كسار بعد كرار كسار أحلى الحضور شلعن قلعن أحلى البراكية أو زلم البراكية هلا ولف هلا يقول زينة السماء الطيور وزينة العرض الجبور مهند الجبور هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي تحية هاي تحيه حيدر احسين العزام دكتور حسين العزام <تصفيق> علي العبودي فائز العبودي <تصفيق> سيد نويل الحسيني الكل الحضور تحية للحواتب او على راس الحواتب او من يهدون او من يحدون او من يحدون, يحدون. فالاقتر الحواتب من <تصفيق> <تصفيق> دكتور نوفل الصحة والسد الاول هلا أحلى المعرس كرار حجي سيد محمد الحسناوي ليث العباسي علي العباسي مصطفى الخفاجي أحمد كسار أحلى الحضور جميعا أول الصبح الكسار وبيت الكسار أغنوا اللي من 5000 ونكراه بليه بليه هيها. هاي هيها. عاي هاي هاي هاي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي من على أي السيد أي أي أي أي أي هاي أي هاي هاي أي هاي اجي اجي ارد اجي ارد اجي انت جي اجي يعني سعد الساعدي هيا الله السواعي كرار كسار احلى الحضور حيدر النقيب كرار كسار بعد كرار كسار سعد نواة الدبل عشرين طلع خمسة وعشرين خويا تطلبنا خمسة يلا اه شيء تحية خاصة محمد محمد أبراء الجبوري براد وبراد الجبوري أو عرّاس الجبور هلا أو كل الحضور مية هلا الله الغالي الأخ معبدان والسند الكل الحظور على تحية من الجبور للعريس لأبراد الجبوري أو كل الجبور قول جبوري قول جبوري وليت كرار كسار ليت ليت وين ليوث وينه ناك خاطر بالأخير تعال لحجريت تعالي على الكسار أو الكسار تعال لحجريت تعالي هاي 100 دولار بحترجة. من ليوثي ومن بيت الكسار هسا نقول عشاش ايش تقولون؟ قيمة قيمة قيمة قيمة ولك صبر ويلك ايمن ولك صبر ويلك ايمن ولك صبر ويلك هذا ليوثي طبعا ليوثي أحلى شاب بالنجف والله كرر كسار زلم الغازية والحضور شلعن وأحلى معجونية الحبيب ليوت أحلى شاب النزل هاي هاي هاي هاي, هاي, هاي, هاي. عدنان أبو عراق هيا الله عدنان ابن القاضي قبل لا نتعشى عدنان خير عدنان أبو عراق حجعة نار ابن حي الله إدارة قاعة الياسمين حمودي بيزة. الخالدي وسلوم الطيب حس نقول فترة عشاء